ما بعد نرجع سوى وراح وراح الو كن يهيم ما بعد ما بعدني هل بتحكي <تبعت> شي بس غريب ترجمة <تصفيق> خلصت وراح وراح انك قلت نتعافى بها افن هيك هن بيصير جابو سرده فى وسط موضوع آه وضع قلت اسمك قلت يمكن احن تاني ويمكن واذكروني لها بكل جبريل فعساها كحن عساها وهري تربتي فعيناه